הרבה מה שלמדתם, ובישבות מפריצליות, זה רק רוסף של טריקים. ובזרטון זה נראה את אחד הטריקים האלו. זה שימושי מעבר לכך. כיוון שזה תמיד טוב במידה, ויום אחד תעסקו במתמטיקה או בפיזיקה, ואם תהיה לכם בעיה לפתור אותה כמה טריקים האלו, שפותרים בעיות פשוטות של קורסי למידה התחלתיים, עשויים להיות טריקים שימושיים, לפתור בעיות קשות ופיתרון. לכן חשוב לראות זאת, אם לוקחים משבות מפריצליות, זה יכול להיות גם במבחן, ולכן זה טוב ללמוד. נלמד על גורמי אינטגרציה. נניח שיש לנו משוואה בצורה הבאה. נניח שזו המשוואה דיפרנציאלית שלנו. 3xy, מרשום שאתה בצורה מסודרת, פלוס y בריבוע, כל זה, פלוס x בריבוע, פלוס xy, כל זה כפול y-tag, שווה ל-0, אז כיוון שעברנו על זה כבר בסרטונים קודמים, mm -hmm. מתי שאתם רואים uh, משוואה בצורה הזאת, שיש בה כמה של x, y, ואז יש לה פונקציה של y, של y כפול y-tag, שווה ל-0, אז תזהו את המבנה שזה יכול להיות משוואה לפריצה לתמדויקת. ואיך בוחרים זאת? נוכל לקחת את הדנגזרת החלקית של זה ביחס ל וניתן לקרוא לזה פונקציה של x ושל y, לזה m, החלקי של זה ביחס ל אז m חלקי, ביחס ל-y 3x פלוס 2y, פה, הביטוי הזה פה, זו יהיה הפונקציה שלנו n, שהיא פונקציה של x ושל y, אז לוקחים את החלקי ביחס ל-x, ומקבלים שזה 2 מדויקת, החלקי של זה ביחס ל-y חייב לחלקי של זה ביחס ואנחנו רואים כאן, רק מי להסתכל על שני אלו, הם אינם שווים אחד לשני, אז לפחות באופן שטחי, הדרך שאנחנו מסתכלים על זאת, שזה לא משוואה דפרצלית מדויקת. אבל אם אה, היו כמה גורמים, או נניח, היו כמה פונקציות שיכולות לכפול את שני הצדדים האלו, את המשוואה, אז ההופך את זה למשוואה דפרצלית מדויקת. אבל נקרא לזה מיו. רוצים להכפיל את שני הצדדים, של המשווה בכמה גורמים שנקרא µ, ואז נראות ו של y, זה יכול להיות פונקציה של x. זה יכול להיות פונקציה של x בלבד, זה יכול להיות פונקציה של y בלבד... נאנך שזה רק פונקציה של x, אז אפשר להניח שזה רק פונקציה של y, וננסה לפתור זאת. וניתן גם ומניחים שזו פונקציה של x ו-y, יהיה קשה הרבה יותר לפתור. אז uh, זה לא אומר שאין איזה פתרון. ננסה עם מיו של פונקציה של x. אנחנו נכפול זאת בשני המשוות האלו. אז נקבל mu של x כפול 3xy, פלוס y בריבוע, פלוס mu של x, כפול x בריבוע, פלוס y, x כפול y-tag, xy כפול y tag לא 0 פונקציה, 0 מו של, של x, זה יהיה 0. זה של x. וזכרו מה אנחנו עושים? מו של x, כאשר אנחנו כופלים זאת, המטרה היא אחרי שמכפלים את שני הצדים של משבעה, וזה אמורים לקבל משבעה מדויקת. אז כאיתה לך שוקלים את כל המחדול הזה, ה-m החדש שלנו, אני אגזר את החלקית של זה ביחס ל y, שוב, אני נגזיר את החלקית של זה ביחס ל-x. אז מה נגזיר את החלקית של זה ביחס ל-y? אז אנחנו לוקחים את החלקי ביחס ל-y כאן. מ-u של x, שזה רק פונקציה של x, זה לא פונקציה של y, זה רק ביתוי קבוע, נכון? אז אנחנו לוקחים חלקי ביחס ל-y, אז x הוא הקבוע, שניתן להתייחס לפונקציה של x רק בקבוע. אז החלקי של זה ל-y יהיה, שווה ל של x. ניתן לומר uh, כפול 3x plus 2y. זה חלקי של זה ביחס ל-y. ומה חלקי של זה ביחס ל-x? כאן נשתמש בחוק ההכפלה, ניקח את הנגזרת של הביטוי הראשון, ביחס ל-x, מו של x אינו קבוע יותר, כמו שלקחנו את החלקי ביחס ל-x. אז הנגזרת של, של x ל -X, זה רק מו תג של x, מו תג, לא u, מו תג של x, מו זה עוד טבענית, זה, זה נשמע כמו u, אבל זה מו. אז מו של x כפול הביטוי השני, x בריבוע, פלוס xy, פלוס, זה חוק המכפלה, מו של x כפול נגזרת של הביטוי השני, ויחס ל-x. כפול, נגמר המקום השורה הזו, שתי X פלוס Y. וכעת עבור המשוואה החדשה הזו, במקום, במקום שבו מכפילים את שני הצדדים ב-MU, כדי שזה יהיה מדויק, שני הדברים האלה חייבים להיות שווים ביניהם. בואו נזכור את תמונה הגדולה. אנחנו אומרים שזו היא משוואה מדויקת, וכעת אנחנו מנסים לפתור עבור מ-U. אבל נראה אם אנחנו יכולים לעשות זאת. בצד הזה של X כפול. x כפול 3x פלוס 2y בואו נחסיר את הביטוי הזה משני הצדדים וזה מינוס מיושל x כפול 2x פלוס וואי אתם תראו הרבה בעיות עם משוואות לפריצרות האמת שזה הרבה אלגברה וזה שווה אם זה מה שנשאר נכתוב זאת בצהוב וזה שווה נכתוב זאת מעט נמוך אותה ותאו זה שכאן זה שווה ל tag של x כפול x בריבוע xy, ונראה אם נוצא את ה של x כאן, נקבל מ של x כפול 3x פלוס 2y מינוס 2x מינוס y שווה ל tag. מ tag של x, אני אגזר שמי ביחס ב-x כפול x, בריבוע, פלוס xy. כעת ניתן לפשד צעות, יש לנו mu של x כפול, מה זה? זה 3x מינוס 2x, זה x, 2x מינוס y, x y שווה ל... אנחנו נפשד את הצד הזה מעט, זה שווה למיוטק של x, אבנו נוצא את הגורם, x, והסיבה הזו שאנחנו עושים זאת כמובן שזה נראה שאם נוציא את הפקטור x אנחנו נקבל את ה-mute tag של x כפול x פלוס y. x כפול x פלוס y זה x בריבוע פלוס xy. זה הסבא שעשינו את זה ויש לנו את x פלוס y בשני הצדדים. אוקיי, נחלק אותם בשני הצדדים. ואם נחלק את שני הצדדים ב y, נוכל להניח שזה לא 0. זהו עושה דבר יותר פשוט, באופן עיקר. אז אנחנו מקבלים מו של x שובל מו של טלג של x כפול x. כעת כפול x. ניתן uh, לכתוב ביטוי, את הביטוי זה מחדש. בצורה של אופרטור שלנו, כאשר במקום לכתוב מו טלג של x, נוכל לכתוב בצורה הבאה. נכתב לטוב זאת מיו של x שווה ל-d, נגזרת של מיו ביחס ל-x כפול x, וזה למעשה משוואה דיפרנציאלית, ניתנת להפרדה בפני עצמה. זה סוג של תת משוואה דיפרנציאלית, תפתור זו ברחבה, אנחנו גם לגלות את גורמי האינטגרציה, ואנחנו נחלק בשנת זדים ל-x, ונקבל מיו חלקי, מיו של x חלקי, זו רק משוואה שניתנת להפעודה, זה שובל ל-dx, ל-dx, dmu dx, נחלק קצנת עדים ב-mu של x, ונקבל אחד. חלקי x שווה ל 1, חלקי x שובל 1 חלקי mu, רק חלקי mu, mu של x, נחלב את זאת רק 1, כדי להפשט את כפול du dx, dmu dx, כל זה נקפיל נח... ב- dx נקבל 1 חלקי dx שווה 1 dμ, dμ חלקי מו. הלוג הדבי של הערך המוחלט של x, הלוג של הערך המוחלט של מו וכו. Mm. אז זה אמור לדברור מכאן שx שווה ל-מו, או מו שווה ל-x, נכון? הם שווים. תמידו בשני הצדים ושני הצידה משוואה, פשוט לשנות את, את המיקום של x ו אז זה שווה. בואו נאמרו ש-mu של x שווה ל-x. של x שווה ל-x. אז יש לנו את גורמי האינטגרציה שלנו, אם תרצו, תוכלו לקחת את האנטי נגזרת עם הלוג הטיבי ותקבלו את אותה תשובה. אבל זה רק מההתבוננות, אנחנו יודעים ש-mu שווה ל-x, נקבע ששני צידי המשוואה הם לגמרי אותו דבר. בכל מקרה יש לנו כעת גורמי האינטגרציה שלנו, ונגמרנו הזמן, בסרטון הבא נשתמש בגרומי האינטגרציה האלו, נחפיל אותם במשוואה דברצלית המקורית שלנו, נעשה אותה מדויקת ונפתור אותה כי כמשוואה מדויקת. נתראה בסרטון הבא.